OneDrive. Το OneDrive είναι μια αντίστοιχη διαδικτυακή υπηρεσία αποθήκευσης αρχείων και μέρος της οικογένειας προγραμμάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας Windows Live της εταιρείας Microsoft. Το OneDrive επιτρέπει στους χρήστες του να αποθηκεύουν αρχεία στο διαδίκτυο και να αποκτούν πρόσβαση σε αυτά από οποιονδήποτε υπολογιστή. Για να ανεβάσουν ένα αρχείο επιλέγουμε το στρογγυλό πορτοκαλί εικονίδιο Sins στο δεξί μέρος της οθόνης, Οπότε και μας εμφανίζονται οι επιλογές για αποστολή αρχείων, αποστολή φωτογραφίων και βίντεο και δημιουργία φακέλου. Αν επιλέξουμε την πρώτη επιλογή μεταφερόμαστε στον File Manager της συσκευής μας προκειμένου να επιλέξουμε τα αρχεία που θέλουμε να μεταφέρουμε στο OneDrive. Αν επιλέξουμε τη δεύτερη επιλογή μεταφερόμαστε στην καλερί της συσκευής μας προκειμένου να επιλέξουμε το πολυμεσικό περιεχόμενο που θέλουμε να ανεβάσουμε στο OneDrive. Τέλος, αν επιλέξουμε την τρίτη επιλογή θα πρέπει να δώσουμε ένα όνομα στο νέο φάκελο και να πατήσουμε το πλήκτρο OK. Μετά από μικρή αναμονή μεταφερόμαστε στο νέο μας φάκελο. Για να σβήσουμε ένα αρχείο ή φάκελο το επιλέγουμε και στη συνέχεια πατάμε το εικονίδιο του κάδου στο πάνω δεξιά σημείο της οθόνης. Αφού επιβεβαιώσουμε τη διαγραφή αυτό μεταφέρεται στον κάδο ανακύκλωσης και διαγράφεται από τον προσωπικό μας χώρο στο OneDrive.